Vlad Cosma intră la rupere înaintea sentinței definitive în dosarul său. Noi stenograme explozive. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat o serie de discuții pe WhatsApp, precizând ce fostul procuror Mircea Negulescu i Cerea, în anul 2014, omului de afaceri Rezvan Alexe de a declarat și dictate de procurorul studiulieră Faldna ploie subliniere T. Luciana, în dosarul familiei Cosma. Mesajele acestea, din 10 noiembrie 2014, sunt de fapt două zile înainte ca domnul Alexe să vină la înalta curte sub liniere i se dea o declaratie mincinoasă, lucru care a sub subliniere IT la ideal în anul 2018, acum, în luna februarie, când a avut curaj să vin în fața completului de 5 judectori sub să se confirme faptul ce a mințit în ceea ce ne prive subliniere de Eu nu sunt singurul care i-a înregistrat pe arge, subliniere -i, procurori din ploie subliniere ti, foarte mulți oameni de astfel de probe subliniere i bucur ce ies la ideal. Rezvan Alexe, cât subliniere i mai mulți martori din dosarul nostru au fost constrans de procurorii Negulescu sub Ionea se fac aceste declarații mincinoase. Partea bună este ce, după ce domnul Negulescu a fost exclus din magistraturi, acest sub liniere au avut curajul să vin sub se schină adevărul. Este cel mai important lucru sublinierei, mă bucur ce este la lumina astfel de dovezi. Mai există sublinierei altele, a declarat fostul deputat Vlad Cosma, într-o intervenție la Antena 3, informează Mediafax. Reacție după avizul CSM în cazul Covesii, se cere demisia lui Dorel Toader. Ioane de români, obligați. Legea se aplică de azi, amenzi grele. Negulescu, zice Lucica să zici ca banii i-a luat Cosma. Ai inteles? Da. Rezvan Alexei, nu am cum-ti aminti in halul asta. Mircea Negulescu, va da! Rezvan Alexei, nu sunt credibil! am mi scoata recunoasterea! Mircea Negulescu, tu faci cum zice Lucica dacă vrei să fie bine! Dacă nu o te arda. Stai ca te spun fizica el direct, este discuția dintre Mircea Negulescu sublumierei omul de afaceri Rezvan Alexei prin intermediul aplicației WhatsApp. redat la antena 3.